כשסיימתי את הסרטון הקודם היה לו מעגל עם הלוכיות הקטנות האלה, זה היה חידוש. לזה מחלף. החלק הזה המחובר למעגל המסתובר זה היה מחלף. ואלה המברשות, אפשר לתכנן את המברשות. כך שהם כל הזמן במגע, זה כמו המברשות, איך קוראים לזה? איך קוראים למכוניות האלה בלונטארק? קוראים למכוניות נקשות, בסדר? במכוניות המדנקשות ישנו מאוד גמיש נגיד שזאת מכונית מגשת, זה נראה כמו איזה מנהל, זה אתם שנוהגים במכונית, יש להם מוט גמיש, בקצה העליון שלמות המוט יש להם מברשות, הנוגעות בתקרה. זה בערך אותו סוג של מברשות, זה מה שמאפשר זרימה קבועה, של זרם חשמלי דרך התקרה. אני לא יודע מה קיוב זהו נו, זה מאפשר לזרם לזרום דרך התקרה, המכונית מעורקת, כך יכול לזרום לרצפה, וככה המכונים מונעות על ידי התקרה, אבל לא צריכות לעשות איתן בטריות. זה מונה בזגוז אנרגיה, ואולי גם מונה סיכונים ביטחוניים, וכו וכו וכו. המברשות האלה במכוניות המתנקשות, אינן שונות בהרבה מהמברשות שבמגעים ומחלפים כאן. העניין של טרמינולוגיה, לא מזיק ללמוד קצת יותר במכוניות המתנקשות. אני חושב שהייתי צריך לדבר על זה קודם, כשלמדנו על הסיבוב ועל התנה. מה קורה כאן? נחזור לסרטון הקודם. יש לנו את הזרם יורד ככה, כשמשתמשים בכלל יד ימין, במכפלה הווקטורית מקבלים שהכוח שמפעיל השדה המגנטי, הוא אל תוך המסך בצד שמאל, החוצה מהמסך בצד ימין. יש לנו מומנט שהכול המסובב אותו ככה, סיבוב לכיוון החוצה מהמסך מצד ימין, אל תוך המסך מצד שמאל. עד הנקודה בסיבוב הוא ב-90 מעלות, על הצד הימני הזה, כאן, תער זה בצבע אחר כדי שתראו זה, הצד הזה הוא הצד הזה, ישר קדימה, והצד הזה הוא מאחורי המסך. הצד הזה הוא עכשיו לפני המסך. אם המרחק הזה הוא R, הצד הזה הוא R יחידות מעל המסך. אידיאלית במצב הזה, המחלפים מנתקים מגע עם המברשות, נכון? כי הם קופצים החוצה במקצת, אז במצב הנחים מתנתק המגע עם המברשות, אז אין זרם חשמלי, וחוסכים קצת אנרגיה מהסוללה, התנה הזוויטים מאפשר להבי את כל המכשיר המסתובב הזה למצב זה ייראה ככה. אני יודע שאני אבל המכשיר הוא לא ייראה זה חיובי, שלילי, חיובי, שלילי. אז זהו הם זורם בכיוון הזה. עכשיו אנחנו מניחים שהתחדש המגע עם המחלף. הבדיל בין הצבעים. אם בצד הזה הוא בצבע הזה, בסדר? זה כשהוא נמצא מקדימה, כשהוא יוצא החוצה מהמסך. עכשיו, לאחר סבירות של 180 מעלות, הצד הזה נמצא בצד הזה. נכון? אחר צבע מתאים. אם הצד הזה היה ירוק, עכשיו הצד הזה יסתובב לגמרי ב-180 מעלות. ועכשיו קורה משהו מעניין. זכרו, כשלא היה לנו מחלף וכל היתר, הזרם שינה כיוון. כשלא היה מחלף, הזרם זרם כאן למטה, וכאן למעלה. לפני שהיה לנו מחלף, הזרם זרם כאן למטה וכאן למעלה. כלומר, הכיוונים התהפכו. אבל כן, הזה לא היה ממשיך לסיבור. הוא היה מתחילי להתנודד, נכון? יכול להיות שזה היה... מועיל במאשור, אבל זה לא כל כך מועיל כרומנוע. מה קורה כאן? עכשיו הצד הזה, במקום להיות, מחובר להלוחית הזאת, הוא מחובר להלוחית הזאת, והצד הירוק הזה מחובר עכשיו להלוחית הזאת. קורה משהו מעניין. הזרם בצד שמאל זורם עדיין כלפי מטה, והזרם בצד ימין זורם עדיין כלפי מטה. חזרנו למצב המקורי. פרט לכך שהמכשיר יסתובב. הצד החום נמצא עכשיו בצד שמאל והצד הירוק נמצא עכשיו בצד ימין זה מאפשר למומנט השקול להמשיך לצובב את המכשיר באותו כיוון כשתמשנו בכלל ליד ימין הזרם זורם כאן למטה כששדה המגנטי מגיע מצד שמאל הכוח פועל בכיוון אל תוך המסך ובכיוון החוצה מהמסך שם זה מאפשר סיבוב אינסופי ופתרנו גם את השנייה החוטים האלה לא הסתפכו יותר על ידי שימוש במחלף יצרנו מנוע חשמלי. אני מקווה שאתם זוכרים שציירתי את הדבר הקטן הזה שיכול לשמש קציר. יכול להיות שזה מסובב גלגלים כושם. לסיכום יש לנו שדה מגנטי קבוע. ועל ידי שימוש במחלף הזה, שזה בגיע למצב מאונח, הוא מופסיק את הזרם, וכשעוברים במקצת את המצב הזה קצת מעל 90 מעלות, הוא משנה את כיוון הזרם. ככה, בצד שמאל יש לנו תמיד זרם כלפי מטה, ובצד ימין יש לנו תמיד זרם כלפי מלה. כתוצאה מכך, המומת השקול ידחוף תמיד לאותו כיוון, והמכשיר יסתובב מטה בצד שמאל ומעלה בצד ימי. יוצא חוץ מהמסך בצד ימי ונכנס לתוך המצחות בצד שמאל. בצורה כזאת אפשר לסובב גלגל. אפשר להפעיל מכונית חשמלית. זה הבסיס שעל פים פועלים מנועים חשמליים. יש נדרך אחרת להשיג את אותה תוצאה בלי שימוש במחלה. שתה אחרת שניתן להשתמש בה, היא להפעיל את השדה המגנטי עד שמגיעים למצב הזה, ואז לחברות את השדה המגנטי, נחון, ואחר מכן מחכים כשהמחשיר איסטוב ו-180 מעלות, ומאפעילים שוב את השדה המגנטי, נכון? זאת אפשרות אחת. אך זה לא כל כך יעיל, כי במחצית הסיבוב לא מפעילים את השדה המגנטי. אולי אפשר לשנות את הכיוון של השדה המגנטי, זה אותו אחרת, בלי להשתמש במחלט. לא יצריך להשתמש במבקשיר אחר כדי לשנות את הכיוון של השדה המגנטי, אבל השיטה הזאת היא הפשוטה ביותר, ונותנת לסבר כללי איך ניתן לבנות חשמלי, ואז אפשר לשחק עם המכניקה שלו, ועם כל מיני חידושים. כל המנויים החשמליים הם וריאציה מסוימת של מה שלמדתם לסרטון הזה. נחמד ללמוד משהו מועיל, נכון? הבא.